Соф е герой на вашите книги. Да. Вие го представяте като всичко друго, ама не и мъжкар. Но аз не мога да го определя като мъжкар, след като не е такъв. Съв веднага казвам какъв е той. А, понеже хората казват, той е мутра. Той не е мутра. Той е псевдомутра. Да, В това, това време го наричахме наяди си и постригали се ги наричахме такива поне. Е. Така, а, това, това беше той. Хората, които се въртяха около мутрите, това беше той. Човек винаги избягваше конфронтации и такива неща. Ако хората, които казват, той е мутра, а, и не е лошо, че е мутра, Значи, нека да изберат Слави Бенев тогава. Мисъл, ето, да го изберат. истинска мута, той от създателите. Да. Ако харесват мутри, Слави Бенев е истинска мута. Защото да. казват, Бойко е мутра, но поема връзки, аз сега ги слушам писат. по себе. Поема връзки с престъпни че може да туши разни проблеми и така нататък. Което е много страшно, това, че си го мислят. Но ако търсят мута... Да... Наближаваше нова година и както винаги Поли организира цялото тържество. Сиг вече се беше приляла в Буинс и заварихме Поли в приятелски разговор с един от новите покровители, Зара. Че самотайше от край време по казината и се славеше като един от най-кадърните доносници на бившите комунисти. За благодарност, по-късно те ще да му дадат почти целият хазарт на България. А той щеше да се прекръсти на Паско Череп. Бяхме насядали на околните маси и от скука почнахме да хвърляме пиратки. Зара обаче се побъркваше от страна и се завираше под масата. Трябваше му точно още една пиратка, за да напусне ресторанта. След като прескочи 12-я час, поли изненадващо стана и тръгна поредицата на своите хора с пликове в ръка. Никой никога не бе очаквал подаръци от него, затова зяпнахме като шаран. Повечето от момчетата бяха минали през всички перипети през годините, но с пари разполагаха само неколцина. Другите буквално умираха от клад. Стоя пръстен ставате в всичките част от мен. Аз го получи, когато сключих сделка с дявола. Пръстенът наистина беше красив. Златен, с имитация на змийска кожа и брилянт вместо змийско око. И като един от едина и септемо носители, скоро бях привикан за раздаване на новите задачи. Поли беше решил да създава няколко резервни екипа за убийства и така бях определен като един от изпълнителите на новите поръчки. И списъка попаднаха Славчо Христов, Баймиле и Бренд. Това бяха все хора, свързани с бизнесите на Маджо. Това ме накара да унемея. Не ме вълнуваше ни славчо, ни цялата им мръсна игра. Естествено нямах намерение да убивам никого. И единственото, което ме тръзваше в случая, беше, къде Маджо знае, че вече има поръчки върху неговите верни кучета. Трябваше да се обади на Сашо Стуканев, мой стар приятел и работник, когато на храмето всички наричахме Крейзи. Но кучето, което вдигаше най-много кръвта на тимата, се наричаше Бойко пожарникаре или както беше известен в средите покотиквата. Той вървеше под като полисар, изгради под неговото крило огромна охранителна фирма и пон. Съществуваше като паразит, залепен за тялото на организацията. Двамата с Маджо заложиха на този кон и с него смятаха да спечелят всички надбягания. Той просто се раздуват хората. Хората се раздуват. Дълбоко в душата си пашата си оставаше милиционер. Основните му бригадири също бяха бивши служители на Мевере и будеха отвращени от димата, който открито ги наричаше онези брадати селяци. Велико от туриста набързо се прочука като един от най-големите химици. Стигна и надмина 120 кг живо тегло. Ходеше като мечок. Бяха го воонили от джандармерията във Врания и стана охрана на един бар. Там също се издън. Два маселяци го пребиха от бой пред дискотеката. Опитаха се да му щупят ръката, обаче тя беше толкова дебела, че в крайна сметка не успяха. Другият бригадир на Пашата бе известен като Жоро Плувката. Работеше в бой службата за оперативно издирване на МВР и като такъв го внедриха сред първите ченчиджи на Магурата. В затвора много от най-яките ченчиджи, ако Пашата не го беше прибрал, сигурно ще да го убият. Но кучето, което вдигаше най-много кръвното на тимата, се наричаше Бойко пожарникар или както беше известен в средите Боко тиквата. Той вървеше под Ирбратия като поглисар. Изгради под неговото крило огромна охранителна фирма и Съществуваше като паразит, залепен за тялото на организацията. Двамата с маджо заложиха на този кон и с него смятаха да спечелят всички надбягвания. Че това просто се развиват хората. Хората се развиват.